הטיפ הראשון, ואולי החשוב ביותר, זה לשים לב למה מושך לכם תעין. שימו לב לסביבה, שימו לב לדברים שקורים בדרך. <laughs> שימו לב לכל דבר שמושך לכם תעין, כי מה שמושך לכם תעין, יש שם פריים. מה שיש פריים, יש תמונה. תמונה זה פריים. <laughs> בוקר טוב, מה עיר של לסבון. הפעם ראשונה בחיי שהזמינו אותי לצלם פרויקט בחול ואני סופר מתרגש מזה אז החלטתי לנצל ו המעמד ולספר לכם היום ולשתף אתכם בטיפים איך מצלמים בחול, בטיולים, בכללי, בטלפון זה ממש לא הסרטון הראשון שלנו עם טיפים פה לצילום אתם חדשים כאן אני ממש תמיד אצלכם ללכת לראות את הסרטונים הקודמים כי יש שם המון של זהב חוץ מלחפש את מה שיפה לנו בעין, אנחנו תמיד צריכים גם לחפש את האור למה לחפש את האור? כי כמו שלמדנו בסרטונים הקודמים, העין שלנו נמשכת באופן טבעי לאזור שהכי בהיר בפריימפ, האזור שהכי חד, ואזור שהכי צבעוני. אם נשלב את מה שמושך לנו את העין ביחד אור יפה, אנחנו נוכל להפוך התמונה להרבה יותר חזקה, כי אנחנו ניקח את מה שיפה לנו בעין ונחזק אותו כשאנחנו מדברים על הלחפש את האור אנחנו מדברים על לחפש איזשהו מצב שבו התאורה מחנהה לאבייקט וגורמת לעין שלנו עוד יותר הלכת לכיוון Excel זאת אומרת, שלחפש את האור, זה בעצם לחפש מצב או לחכות למצב שבו האובייקט והתאורה שלנו עובדים ביחד בצורה טובה ככה והעין שלנו עוד יותר הולכת לאבייקט ומחמיה לו ומדגישה אותו טוב, אני מחקה בברוחה מגניב הזה, ורזה רבה שאל, פרימ, כדי להראת לכם כמה חשוף חקotte לפה מיל הפרימ, וואלה אולי לא כזה חשוף חקotte. תם רוצים חקotte רבה שאל בקול? מראה לכם אגיוני. <laughs> לאדם, ספור לי בדגועות מה דתהב. שאני מקבל הרבה, זה בעצם, איך אני מוצאת הספוד איתי לא בטיולים. הדרך הראשונה זה ללכת לאיבוד, ללכת לאיבוד ברחובות, ללכת אחרי מה שמושך לנו העין. דרך מדהימה, תמיד עובדת ותמיד כיפית רצע. הדרך השנייה היא בעצם לעשות מחקר באינטרנט. למחקר באינטרנט יש שתי דרכים מרכזיות, אינסטגרם ופינטרסט. אני אישית הרבה יותר אוהבת פינטרסט, כי מרגיש לי שיש יותר מדי מגוון באינסטגרם, ולעומת זאת בפינטרסט יש דברים ברמה טיפה יותר גבוהה. יש להם כל מיני בלוגרים שמפרסים כל מיני ספוטים מיוחדים. מה שווה למצוא את הדברים האלה רק בשביל מקום אחד או שתיים שיכולים לעשות לכם את הטיול, באמת. אז זה טיפה מה שמולה ושימו לב איזה הרמוניה פאיפה יש פה מאחוריי. את רוב התמונות בטיולים שלנו אנחנו מצלמים כדי לזכור. זאת אומרת שאנחנו יותר מתעדים מאשר יוצרים. עם זאת, גם כשאנחנו מתעדים יש מקום ללעשות את זה בדרך למשל, כשאנחנו מצלמים אוכל בטיולים, אל תצלמו אותו רק מקרוב, אל תצלמו אותו רק את האוכל עצמו, צלמו גם את החוויה, צלמו גם אותו על הרקע של המסעדה. מה שצריך להוביל אותנו תמיד, הוא לספר את החוויה בדרך הכי טובה שאנחנו יכולים. אז לפני שאנחנו עושים את הפרק שלנו מלסבון, ואני לראות מיליארד אנשים, אני חייב לספר לכם שארבע טיפים או חמש טיפים זה לא מספיק כדי בצילום. ואם אתם עכשיו באמת הולכים לטייל ואתם רוצים להשתפר, תקדישו עוד רבע שעה, תראו שאר הסרטונים שלנו, אחורה. יש המון טיפים שבאמת ממש חויים להחזור לכם, בין זה חוק השלישים ואור ואור וצל. תקדישו הזמן, לכו, תשתפרו ותראו לי מה אתם עושים. הרבה אהבה, ותראו בפרק הבא.